Αριστοτέλους, Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη, προ εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 1. Από όσα έχουμε πει, έγινε επίσης φανερό ότι έργο του ποιητή δεν είναι να μιλάει για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά για αυτά που θα ήταν αναμενόμενο να συμβούν. Για αυτά δηλαδή που θα ήταν δυνατό να συμβούν σύμφωνα με ότι είναι λογικά πιθανό και σύμφωνα με ότι επιβάλλεται στον άνθρωπο κατανάγκη γιατί ο ιστορικός και ο ποιητής δεν διαφέρουν μεταξύ τους κατά το ότι ο ένας μιλάει έμετρα και ο άλλος διχος μέτρο. Το έργο πράγματι του Ηροδότου θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε έμετρο λόγο, πάλι όμως θα ήταν ένα είδος ιστορίας, το ίδιο με ή χωρίς μέτρο. Η διαφορά τους βρίσκεται στο ότι ο ένα μιλάει για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ενώ ο άλλος για όσα θα ήταν αναμενόμενο να συμβούν. Αυτό είναι και ο λόγος που η ποίηση έχει μέσα της σε μεγαλύτερο βαθμό φιλοσοφικά χαρακτηριστικά και είναι πιο σημαντική από την ιστορία. Πώς αλλιώς, αφού η ποίηση μιλάει πιο πολύ για τα καθόλου, ενώ η ιστορία για τα ατομικά και τα επιμέρους. Μιλώντας για καθόλου, εννοούμε ο τέτοιας ή τέτοιας λογής άνθρωπος, τι λογής πράγματα είναι πιθανό να λέει ή να κάνει ή τι λογείς πράγματα δε μπορεί παρά να λέει ή να κάνει. Αυτό επιδιώκει η ποιήση δίνοντας στη συνέχεια ονόματα στους χαρακτήρες. Λέγοντας ατομικά και επιμέρους εννοούμε τι πραγματα δεν μπορει παρα να λεει η να κανει αυτο επιδιωκει η ποιηση δινοντας στη συνεχεια ονοματα στους χαρακτηρες λεγοντας ατομικα και επιμερους εννοουμε τι επραξε ο Αλκιβιάδης ή τι του συνέβη. Στην περίπτωση της κομμωδίας το πράγμα αυτό έγινε ήδη φανερό. Αφού δηλαδή συνθέσουν τον μύθο σύμφωνα με τα κατά τη λογική πιθανά, τότε πια υποβάλλουν τυχαία ονόματα, και δεν συνθέτουν ποίηματα σαν τα ποίηματα των ιαμβογράφων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα. Αντίθετα στην τραγωδία κρατούν τα παραδεδομένα ονόματα. Η αιτία είναι ότι πιστευτό γίνεται αυτό που είναι δυνατό. Αυτά λοιπόν που δεν συνέβησαν δεν τα πιστεύουμε ακόμη ως δυνατά, ενώ αυτά που συνέβησαν είναι φανερό ότι μπορούσαν να συμβούν, Αλλιώ δεν θα συνέβαιναν. Παρ' όλα αυτά, σε μερικέ τραγωδίε ένα ή δύο είναι γνωστά ονόματα. Τα υπόλοιπα είναι πλαστά. Υπάρχουν και μερικέ δίχω κανένα γνωστό όνομα. Όπω, για παράδειγμα, ο Ανθεύ του Αγάθουνα. Εκεί είναι το ίδιο πλαστά και τα γεγονότα και τα ονόματα. Και όμω το έργο προκαλεί όχι λιγότερη ευρωσύνη. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ζητούμε να μένουμε εξάπαντο προσκολλημένοι στου παραδεδομένου μύθου. Είναι πράγματι γελίο να το ζητούμε. Γιατί καί τα γνωστά είναι γνωστά σε λίγους και όμως εφραίνουν τους πάντες. Απ' όσα είπαμε πιο πάνω συνάγεται ότι ο ποιητής είναι ποιητής επειδή πλάθη μύθους και όχι Από οσα ειπαμε επειδή κατασκευάζει στοίχους. και οχι τοσο επειδη κατασκευαζει στίχους. Είναι επειδή στο έργο του υπάρχει το στοιχείο της μίμησης και με τη μίμησή του αναπαριστάνει συγκεκριμένες πράξει Ακόμη λοιπόν κι αν τύχει να έχει ως θέμα του κάποια ιστορικά συμβάντα, δεν είναι γι' αυτό λιγότερο ποιητή ο λόγος είναι ότι τίποτε δεν εμποδίζει κάποια από τα πράγματα που έχουν πράγματι συμβεί στο παρελθόν να ανήκουν στην κατηγορία των πραγμάτων που θα ήταν πιθανό και δυνατό να συμβούν και από αυτή την άποψη αυτός είναι ο ποιητής τους. Από τους απλούς μύθους και τις απλές πράξεις οι χειρότερες είναι οι επεισοδιώδεις. Ονομάζω επεισοδιώδης αυτές τις οποίες η διαδοχή των επεισοδίων δεν γίνεται σύμφωνα με το λογικά πιθανό και σύμφωνα με αυτό που μας επιβάλλεται κατά ανάγκη. Τέτοιου είδους ποίηματα κάνουν οι κατώτερης αξίες ποιητέ λόγω της δικής τους μειωμένης ικανότητας, ενώ οι καλοί ποιητέ λόγω των ηθοποιών, συνθέτοντας πράγματι κομμάτια ενόψη διαγωνισμού και τεντώνοντας τον μύθο πέρα από όσο αντέχει, αναγκάζονται πολλές φορές να διαστρέφουν την αλληλουχία των πραγμάτων. Επειδή όμως η μίμηση δεν είναι μόνο μίμηση μιας πλήρους και ολοκληρωμένης πράξεως, αλλά και πράξεων που προκαλούν τον φόβο και τη συμπόνια, πράξεων του είδους αυτού γίνονται κατά κύριο λόγο η μία ω συνέπεια της άλλη και που γίνονται ιδίως πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί τότε υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό το θαυμαστό στοιχείο, παρά όταν τα γεγονότα γίνονται από μόνα τους και στην τύχη. Γιατί και από αυτά που συμβαίνουν στην τύχη θεωρούνται θαυμαστότατα όσα φαίνονται σαν να συνέβησαν για να υπηρετηθεί κάποιο σκοπό. Όπω επί παραδείγματι τότε που το άγαλμα του μύτη στο Άργο έπεσε και σκότωσε τον φωνιά του μύτη, τότε δηλαδή που έπεσε πάνω του ενώ εκείνο το κοιτούσε. Περιστατικά σαν αυτό δεν φαίνεται να έγιναν στην τύχη. Αυτό του είδου οι δεν μπορεί παρά να είναι ωραιότεροι. Κεφάλαιο 10ο. Υπάρχουν μύθοι απλοί και μύθοι περίπλοκοι. Πολύ φυσικο, αφού τέτοιες είναι από τη φύση τους και οι πράξεις που οι μυμήσεις τους είναι στην πραγματικότητα ή μύθη. Ονομάζω απλή την πράξη που συνεχείς στην εξέλιξή της και ενιαία κατά τον ορισμό που δώσαμε οδηγεί στην μεταβολή της τύχης του ήρωα δίχως περιπέτεια η αναγνώριση. Περίπλοκη ονομάζω αντίθετα εκείνη στην οποία η μεταβολή της τύχης του ήρωα γίνεται με αναγνώριση η περιπέτεια ή και με τα δύο. Αυτά όμως πρέπει να προκύπτουν από την ίδια την πλοκή του μύθου, έτσι ώστε να είναι η συνέπεια σύμφωνα με αυτό που μας επιβάλλεται κατανάγκην ή σύμφωνα με τους κανόνες του λογικά πιθανού, αυτών που έγιναν προηγουμένω. Υπάρχει πράγματι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να γίνεται κάτι τι εξαιτίας ενός άλλου και στο να γίνεται ύστερα από ένα άλλο. Κεφάλαιο ενδέκατο Περιπέτεια είναι η μεταβολή των όσων γίνονται μέσα στο έργο στο ακριβώς αντίθετο τους. Όπως ακριβώς το έχουμε ήδη πει και αυτό σύμφωνα, όπως λέμε, με τους κανόνες του λογικά πιθανού ή σύμφωνα με αυτό που μας επιβάλλεται κατά νάγκην. Ακριβώς χάρη, όπως στον Ιδίποδα. Ενώ ο Αγγελιοφόρος ήρθε να φέρει ευφρόσινη είδηση στον Οιδίποδα και να τον απαλλάξει από τον φόβο του εν σχέση με τη μητέρα του, με το να του φανερώσει ποιος ήταν, έκανε να συμβεί το αντίθετο. Έτσι και στον Λιγκέα, ενώ ο Λιγκέας οδηγούνταν στον θάνατο και ο Δαναός ακολουθούσε για να τον σκοτώσει, το έφερε έτσι η εξέλιξη της δράσης, ώστε να πεθάνει ο Δαναός και να μείνει ζωντανός ο Λιγκέας. Αναγνώριση είναι όπως το λέει και η λέξη η μεταβολή από την άγνοια στη γνώση και τότε σε φιλική ή εχθρική σχέση των προσώπων που είναι προορισμένα για ευτυχία ή δυστυχία. Η ωραιότερη μορφή αναγνώρισης είναι όταν γίνονται συγχρόνως και περιπέτειες, τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η δυστυχια η ωραιοτερη μορφη αναγνωρισης ειναι οταν γινονται συγχρονως και περιπετειες τετοια ειναι το χαρη η αναγνωριση του Οιδίποδα, αν το καλοσκεφτούμε βέβαια υπάρχουν και άλλες Αυτό. Πράγματι, που είπαμε, συμβαίνει κατά κάποιον τρόπο και εν σχέση προ άψυχα, ακόμη και τυχαία πράγματα. Και επίση είναι δυνατόν να αναγνωρίσει κανεί αν έκανε κάποιο κάτι τι ή δεν το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, η αναγνώριση που έχει να κάνει αμεσότερα με το μύθο και αμεσότερα με τη δράση είναι η αναγνώριση που είπαμε. Γιατί αυτού του είδου η αναγνώριση και περιπέτεια είναι που θα προκαλέσει η συμπόνια ή φόβο. Τέτοιων πράξεων μίμηση, δεν έχουμε δεχθεί ότι είναι η μίμηση. Επίση, την ευτυχία και τη δυστυχία, τέτοιου είδου αναγνωρίσει θα τη φέρουν. Επειδή λοιπόν η αναγνώριση είναι αναγνώριση προσώπων, άλλε του είναι αναγνωρίσει του ενό μόνο προσώπου προ το άλλο πρόσωπο, όταν δηλαδή είναι γνωστό ποιο είναι το ένα από τα δύο πρόσωπα, ή πρέπει και οι δύο να αναγνωρίσουν ο ένα τον άλλον όπως παραδείγματος χάρη η Υφηγένεια αναγνωρίστηκε από τον ορέστη με την αποστολή του γράμματος, για να αναγνωριστεί ο ορέστης από την Υφηγένεια χρειάστηκε ένας άλλος τρόπος αναγνώρισης. Δύο λοιπόν μέρη του μύθου, η περιπέτεια και η αναγνώριση, αυτό το περιεχόμενο έχουν και αυτό το έργο επιτελούν. Ένα τρίτο μέρος είναι το πάθος. Για την περιπέτεια και την αναγνώριση είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Όσο για το πάθο, αυτό είναι μια πράξη που οδηγεί στον όλεθρο ή είναι οδυνήρη. Παραδείγματα. Θάνατοι, αβάσταχτη πόνοι, τραυματισμοί και όλα τα παρόμοια που παρουσιάζονται πάνω στη σκηνή. Κεφάλαιο 12ο Ποια μέρη πρέπει να θεωρούνται σε κάθε τραγωδία μορφολογικά συστατικά τη στοιχεία, τα είπαμε πρωτύτερα. Από την άποψη όμω του αριθμού των χωριστών μερών από τα οποία αποτελείται μια τραγωδία, τα μέρη αυτά είναι τα ακόλουθα. Πρόλογος, επεισόδιο, έξοδος, χωρικό που διακρίνεται σε πάροδο και στάσιμο. Τα μέρη αυτά είναι κοινά σε όλες τις τραγωδίες, σε μερικές όμως βρίσκουμε ως ιδιαίτερα μέρη τα τραγούδια που τραγουδιούνται πάνω στη σκηνή και τους κομούς. Πρόλογος είναι ολόκληρο το κομμάτι της τραγωδίας πριν από την είσοδο του χορού. Επεισόδιο είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι της τραγωδίας που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ολοκληρωμένα χωρικά τραγούδια. Έξοδο είναι το ολοκληρωμένο κομμάτι της τραγωδίας, ύστερα από το οποίο δεν υπάρχει πια άλλο χωρικό τραγούδι. Πάροδος είναι το πρώτο χωρικό που λέει ολόκληρος ο χορός. Το στάσιμο είναι τραγούδι του χορού δίχως ανάπεστους και τροχαίους. Ο κωμός είναι κοινό θρηνητικό τραγούδι χορού και ηθοποιού ηθοποιών. Για τα μέρη που σε κάθε τραγωδία πρέπει να θεωρούνται μορφολογικά συστατικά της στοιχεία, μιλήσαμε στα προηγούμενα. Από την άποψη όμως του αριθμού των χωριστών μερών, από τα οποία αποτελείται μια τραγωδία, τα μέρη αυτά είναι αυτά που μόλις τώρα είπαμε. Αριστοτέλους, Περιποιητική. Μια εργασία του Γιώργου προ εκπαιδευτική χρήση.